אנחנו מתבקשים להפוך את הביטוי הזה כאן לביטוי רציונלי. וכמו שקורה לעיתים קרובות, ישנן כמה דרכים לפתור את זה. אפשר לפשט, להפוך לביטוי רציונלי ואז לפשט עוד קצת, או להפוך לרציונלי ורק אז לפשט. למה הכוונה להפוך לביטוי רציונלי? זה נשמע מאוד מורכב. אבל הכוונה היא בסך הכל להפוך לביטוי שאין לו שורשים במחנה. זה הכל. את כל אלה אנחנו צריכים לנסות בואו ננסה לפשט ולאחר מכן להפוך לרציונלי. ואחר כך אפשר לחשוב על ברכים נוספות לעשות את זה. דבר ראשון שכדאי לעשות הוא לפשט שורש 8. שורש 8 זה אותו הדבר כמו שורש של 4 כפול 2. שזה שווה לשורש 4 כפול שורש 2. כך שאפשר לכתוב מחדש את כל הביטוי הזה בתור המונן נשאר אותו דבר 16 ועוד 2x בריבוע. לכל זה חלקי אפשר לכתוב את המחנה בתור שורש 4 כפול שורש 2. שורש 4 הוא כמובן 2. ואת שורש 8 אפשר להפוך ל-2 כפול השורש החיובי של 2. פישטנו קצת ועדיין לא הפכנו לרציונלי, ועדיין אפשר לפשט קצת. גם המונה וגם המחנה מתחלקים ב-2. לכן אפשר לחלק ב-2. אם נחלק את המונה 2 16 חלקי 2, אפשר לא, גם לומר שאנחנו מכפילים את המונה ואת המכנה בחצי. 16 כפול חצי זה 8, ו-2x בריבוע כפול חצי זה פשוט x בריבוע. ו-2 כפול השורש החיובי של 2 כפול חצי זה פשוט השורש החיובי של 2. 1 כפול שורש 2. כך שפישטנו כל הביטוי הזה 8 x בריבוע, כל זה חלקי שורש 2. וכעת נהפוך לביטוי רציונלי. הדרך הכי טובה להיפטר מהשורש במחנה, היא להכפיל את המונה ואת המחנה בשורש 2. נעשה זה. כפול השורש החיובי של 2, חלקי השורש החיובי של 2. כעת, רק כדי שנראה שזה אכן עובד במחנה, כמה הם שורש 2 כפול שורש 2? זה שווה 2. ובמונה, נכפיל את שני ורי הביטוי בשורש 2. כך שנקבל 8 כפול השורש החיובי של 2, ועוד השורש של 2 כפול x בריבוע. אפשר לסיים כאן, פישטנו את הביטוי, או שאפשר לפרק אותו עוד. זה בעצם שווה. 8 שורש 2 חלקי 2, שזה 4 שורש 2, ועוד שורש 2 כפול x בריבוע חלקי שורש 2. זה עניין של טעם, תבחרו איזה מהביטויים לכם יותר פשוט, שתיהם תשובות לגיטימיות. אבל אמרנו שישנן עוד כמה דרכים לפתור את הבעיה. יכולנו להתחיל מהלהפוך את המכנה לרציונלי. נתחיל מהבעיה המקורית. בבעיה המקורית היה לנו 16 ועוד 2x בריבוע, כל זה חלקי השורש החיובי של 8. יכולנו להפוך את המכנה לרציונלי מהתחלה. אם היינו מחפילים את המונה ואת המכנה בשורש החיובי של 8, כך שבמחנה יהיה לנו פשוט 8 ובמונה יהיה לנו 16 כפול השורש החיובי של 8 ועוד 2 כפול השורש החיובי של 8 כפול x בריבוע. ואת זה אפשר לפשט. גם המונה וגם המחנה מתחלקים ב-2. נחלק את 16 ב-2 ונקבל 8, במקום ה-2 נקבל 1, במקום 8 נקבל 4. וקיבלנו שמונה שורש שתיים ועוד שורש שמונה ועוד שורש שמונה כפול X בריבוע, כל זה חלקי ארבע. קיבלנו ביטוי שנראה שונה מהתשובה הקודמת שהגענו אליה. הסיבה לכך היא שעדיין לא פישטנו את השורש. לכתוב מחדש שורש שמונה כשתיים כפול שורש שתיים, ואז שוב נראה שגם המונה וגם המחנה מתחלקים ב-2, ונחלק שוב. אם נחלק הכל ב-2, 2 הזה ומה-2 הזה, וגם את המחנה נחלק ב-2, זה יהיה 2, כעת יש לנו 8 שור 2 ועוד שור ה-2 כפול x בריבוע, כל זה חלקי 2. וזה בדיוק מה שקיבלנו כאן.